support Да? И къде сега? Няма да дойдат. Еми, няма да дойдат. Работа, знаеш как е. Хм. Работа, а днес е и на ти ден. И къде? И ние бяхме същите. Същите. Е, други времена бяха. Е, времена. Слушай, какво? Тоя е кекс нямам къде да го сложа вече. Вземи го у вас и трябва да се изяжда. Айде. А, Как ме гони? Ама няма да си тръгвам. Днеска ще се черпи. Утре може и да ни ням. Айде. Давай две чаши. Няма да пием от чешето. Ще се справиш. Не ме карай да правя такива неща. Ама нищо не губиш. Не искам. Хайде сега. Инфаркт. Микроинфаркт. Не се хваща никак. И доктора няма да познае. То е свършено. Ай. Не бива, не бива. Какво не бива, бе? Дъщеря си, само по телевизора я гледаш. Я дай сема. Дай, дай, дай. Ай, дай. Давай. Ало? Ало? А, а, Борянка, ти ли си? Бабата Мария се обажда, защото, а, знаеш ли, случи се нещо. с а, така. Олягай. Бавно. Бавно. Всичко бавно и хъркащо. А? Тишиш хъркащо. Почери да дави нещо. И пъшкай. Как да пъшкам? Е, как да. нали гледа сериала, как пъшкат? Таза хубия. Тя е лека и не Отказвам се! Не, не, не, не, не. Нягай, спокойно а? и дишай. Тежко дишай, тежко дишай. Пъшкай и стой спокойна. Мамо, какво стана? Кажи какво стана? Ами, малко и причерня. Покъв... Че, ми. Добре, спокойно. Ето там линейката ни чака, виждаш ли? А, а, аз съм добре, по-добре Да, добре си, разбира се, след инфаркта. Микроинфаркт. Микро, микро... Ще полежа няколко дена. Той, нашия лекар ме прегледа, нали? Да. Отиваме в болница. Ще те прегледа истински лекар. Спокойно. Ама нашия лекар е много добър. Лелю, Мария, моля те. Оттука от, не мърдам. Ако ще умирам, искам да съм си от дома. А, тук никой няма да умира. Извинявайте, ще може ли да прегледам пациента насаме? Mm. А, а, аз може ли да остана? 35 години съм работила като милосърна сестра. Не. Изчакайте ме отвън, моля. Не съм. Къде го намери това докторче? Чуй. Спокойно. Аз ще я при най-добрите специалисти. М специалисти. Едно време какви доктори имаше? Какви? О, да. Ми извън София съм вече. Защо? Ти не му ли обясни? Да, майка ми получи инфаркт. И е само за няколко часа. Извинявай, сега не мога да говоря. на майка ви е стабилно. Слава Бог. Възможно е да е прекарала мек инфаркт. Но скоро да е преживяла някакви силни емоции, стрес... А... Не. А, как не? С нощи, като не дойдохте, скъса и сърцето от мък. Вижте, спокойно. Ще откараме майка ви в София и ще направим изследване. Да. Всичко ще бъде наред. Коя? ли Тази е телевизията. Кой ти гледа телевизия? Та таша Таша, ли? Не Знам. Хайде, качваме те полека в линейката и дойди част на болницата. Та, да, дайде, помора там както стана с бащата. Няма да ходя в болница. Чуй ме. Аз ще идвам да те виждам всеки ден. М -м. А, ще... едва ще. Една секунда. ти се знаеш колко ми труда е линейка на е. Че ти карала да идваш ли нека Върни си се в София, мен Мария ще ме гледа. Но тук. не държиш като децата просто! Извинявай. Добър ден. Така. Борянки нямате по телевизора. Скоро, скоро. По кой канал? Същия. От събота. Аба, сте момичето намираме? И стига да Нямам Няма страшно. Друго нещо. Едни цигари. Ето, заповядай. Извинявай, може ли с друго картина. А, добре, добре, ето заповядай. 10,80. карта, обаче като бъдем... А, ние нямаме такова нещо. Чакай... А... Утре ще дойдеш, си плътеш. Не се притеснявай. Утре може. Но имаме си довери. Мерси. А, Чао. Чакай. Пак заповядай. Чао. да глеждаш майка ми утре сутрин? Мога. Мога, ма. нали щеше да останеш и ти? Подготвя много предаване. Остават два дни. Няколко часа, моля те. Добре. Мърси. Айде върви. Да, сменяме режима, доктор каза, строга диета. Никако сладко, солено мазно и така нататък. М -м -м, моите манджи няма да навредят на никога, ама твоите цигари. Аз не пушам не пушиш 100 километра, мириш. Какво е това? Смути. Ху -ху. Полезно е. И ти наистина се държиш като децата. И на тях ли им го пробутваш това? Какво ми правят внучките? Ами, като дойдеш в София, ще видиш какво правят. Виждаш, с нощи, съжалявам. Бяхме абсолютно готови да дойдем, само че в последния момент ме задържаха отново. Добре, добре. Вели сега си тук? Мисли за София. М И на мен ще ми помогнеш така. Аз с два с много. Ние с Петър се разделихме. Изместила, изхвърляла, без да ме пита. Не, махнала е два стола. Два стола. Ами, Килима. Това ми отзадва то. Съкървата ми е подарък. Да. Може да купи нов. Искаш ли? И поливам със сос. Да. Отчемащърка. Тишка притълна. Риба, с телешки яд и астържи, да телешки сот. и да не паднеш. Айде. Си... А, е, не е защо. Ами ако се обади, пак кажете му, че всичко е готово за утре. Аз не мога да разбера какво... Ще... Да, ще дойда до вечера. Взима майка ми идвам. Добре, е до вечера. Какво става? Раздвижваме се. Малко. Да. Браво. Аз намерих една частна клиника. Въобще няма да разбереш, че си в болница. По-скоро е като санатория. О, ти за това ли се разкарват особия? Дай полтото, моля. Виж а, там ще имаш адекватни дирижения, ще ти всички изследвания. Не. Не, моля те, не ни не, не, не искам, нещо. не искам. А, да казах ти, че тука съм си най-добре вкъщи. Ама ти наистина ли не ме разбираш? Просто това е уникално нещо. Аз днес цял ден мисля само за това. Не мога да се концентрирам. Утре в девет съм в ефир. Мало, разбери ме. Разбира ме Иди и гледай работата, и не ме мислят За 2-3 часа. Само и се връщам. Виж, днес да разгледаш снимки. А, аз не мога сега. Дай. Ще ти покажа. Ето така. Дай си пръста. Ето така. Не виждам без очила. Един час съм при вас, може и по-рано. Знам колко е часа, разбира се. Ами ако искате, почвайте и без мен. Виж, знаеш ли, че... Аз не разбирам. Цялата тая истерия ми е много странна. Ами... Не ме интересува какво е казал. Аз няма да дойда. Ами, ето така. Затварям ти. Ти не ми да ходиш някъде. М -м -м. Не може нещо толкова вкусно да е вредно. Yeah. М -м. <съща> <съща> Трябваше да си отворим с теб пекарна. Тук всеки сам може да си го направи. Тук, да. Но в всички бързат. Бързат, нямат време. И купуват. Много купуват. Представиш ли си? Цял ден заедно целите в вбръшнал. И за да помагат. Мечта. А не да се занимавам по цял ден с идиоти. Ей, знаеш, нали да че много се гордееш. Маме! Ето само ще го включи. Дръж. И да, да си лиснеш вода, чули? Хатик! Чао! Хайде! Успех! Тя е телевизора ли е изхвърлила. <сък> Приглавила ни оттатък да гледам. О, ага. Че от леглото ли ще гледаме? Еми, дай да го преместим, ако искаш. А, да. а, а, да. Е а така. Вземи дистанционното на леглото 20 минути съм при вас поту. Какво? Какво? Хайде, Здравейте, скъпи приятели! Вие сте с новия сутршен блок Събота, точно в 9, и следващите два часа ще бъдете с мен на Тали Петрова. А ето някой от темите днес. Еме? Това ли е предаването? Какво е най важното да изследвате у нас и после това ще коментираме с поликолуга да няма за нефрот. Стасът издава разрешителни дошрещи за към дома. След малко, мой гост ще бъде един много специален за мен човек. Но кой е той? Ще разберете след рекламите.